Привіт, друзі! Сьогодні маленький розвір та аналіз ситуації та будемо захищати нашу країну, будемо молитись за перемогу, будемо заперечувати та не дозволимо руйнувати нашу країну, будемо провозглашати захист на Україну, оскільки останні кілька днів були обстріли деяких наших міст, прилеглих міст та селищ, будемо реагувати в духовному світі, як тільки можемо, оскільки зброї в нас в руках нема. Так, Боже, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день. Ми забороняємо усім ворожим атакам. Мы забороняємо усім російським ракетам та снарядам вибухати. Ми забороняємо всякое насилие на Україні. Ми забороняємо усім стріляти в українців, забороняємо всім бісам, усім злодіям, забороняємо діяти. Хай врага не стане сили воювати та руйнувати. Боже, слава тобі, слава. Дякуємо тобі за твій захист, за твою любов, за твою підтримку. Хай буде воля твоя свята угодно та неперевершена. Хай буде устрій та добро в Україні, хай усе зло Воно буде знищене та зникне з нашої землі. Так, Боже, подяка Тобі, хай люди рятуються, та хай буде доброта та допомога. В ім'я Ісуса Христа, амінь.